طبعا هنا انا متوجسة. الحسينية طبعاً الجو يوم حلو ان شاء الله بس شويه بلايك وليش ماشاء الله لا بركه الله